Заупокійний молебень в пам'ять про жертв Голодомору проводять священнослужителі Духовної ради Хмельницького. Зі втекла втикла воді, спечальні діткання, всяке провіщення вчини ними. До Ангела Скрботи прийшла жителька обласного центру Анна Маєвська разом із сином. Мій син навчається в першому класі і цього року я була приємно здивована тому, що їм розповідають про це в школі. Розповідають в такому форматі, щоб вони зрозуміли. І сьогодні ми пройшли разом для того, щоб, так би мовити, може, закріпити цю інформацію. Адже пройдуть роки і наші діти повинні пам'ятати, що такий день потрібно приходити, потрібно запалювати свічку пам'яті і берегти пам'ять про наших предків. День, каже хмельничанка Галина Гурбулько, згадує своїх рідних. Оскільки в моїй сім'ї особисто мій прадідусь і прапрадідусь загинули під час голодомору, тому я вважаю, що вони також є жертвами тих недолугих правителів і недолугої державної машини, коли ну, люди в першу чергу керуються емоціями, а не здоровим глуздом. Для хмельничанки Тетяни Юзевчук цей день день пам'яті закатованих українців, яких морили голодом. Це є дуже страшна подія не одного року, яку ми мусимо пам'ятати, передавати наступним поколінням, адже це наша історія. За словами головного наукового співробітника відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області Віталія Галатера, понад 34 тисячі осіб померло від Голодомору на Хмельниччині у 1932-33 роках. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.